پتا نہیں میں کیسی لگوں گی دلہن بن کے میں نے کب فکر نہ کرو شہ سب دیکھ तो तुम ایک تو تم کل سے ذرا ٹھیک سے لے और फिर ناسر باجی میری اپائنٹمنٹ بک ہے یہاں پہ ہاں ہے تمہاری اپوائنٹمنٹ بک ہے ہاں ہے ایک کام میرا کرتے ہوئے جانا مجھے آج ذرا جلدی جانا ہے کہ مسز برکی کو جاتے ہوئے کیش پہنچا دینا پلیز ہے اور پھر اب یہ کہ ساڑھے چھ بج گئے اور کلائنٹس بت لینا کیونکہ دیر ہو جائے گی پھر لڑکیوں کو ڈراپ بھی کروانا ہے تو چوکی دار سے ٹھیک سے تالا لگوا لینا سب چیزیں کے بند کر لینا تمہارا قلعہ چچی آئی تھی دیکھے جا رہی تھی نازی سے میرے رشتے کے لیے جی جی مسز برکی ہاں جی بس ابھی پہنچی ہوں مل گئی نا لسٹ ہاں دونوں اسکربس اور میک uh, اپ بیس بھی ہاں نہیں مسکارا تو میں نے بتا دیا تھا اس کو شیلا کے پاس ہے ہاں ہاں وہ لک آف ٹو کر لے گی سب نہیں نہیں آپ نے گھبرائیں اوکے اوکے خدا حافظ اچھا سمجھائی پھر ان کا فون آیا اچھا ہاں جی جی بھول رہی ہوں چلو آؤ اور دروازے پر تمہاری ہو میری نانی اماجی رو کی ہو بڑی امی آج میں آپ کے پاس ہوں گی ایکشن کھاؤں گی مگر دودھ کوئی نہیں پیو گے ٹھیک ہے میری بیٹی کو نہیں پینا رانی آنٹی کیسی آپ ویسی کی ویسی شہر جانا اچھا, امی ہم لوگ بھی اس لیے آپ ہی کے پاس ہوئے گی آج ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹا بیٹا آپ کو نہیں کہہ رہی رانی آنٹی کو کہہ رہی ہے توتا تو ہری مرچ کھاتا ہے یہ تو میٹھی میٹھی چیزیں نا اچھا امی ہم لوگ چلے میں دیر ہو رہی ہے اسکول بھی ہے ہم لوگ میرے خیال سے چھ بجے تک آ جائیں گے چار بجے ہاں بیٹا پلیز احتیاط سے ذرا گہرے سمندر سے مجھے بہت خوف آتا ہے تم لوگ جب ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں تو تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا بڑی امی آج میں آپ کے پاس ہوں گی وہ کرتے ہے نا بڑا جیب سا ہے کیوں ایک انمیر کو آنٹی کہہ رہا کوئی ایسی لڑکی سے فری ہونے کی کوشش کرے نا وہ بہت ہی برا لگتا چلو خیر بتا رہی تھی نا آپ کو صبح آؤں گی اور اپنے بات بھی کل ہی سناؤں گی تمہارے پاس تو نوکر ہونا چاہیے بات سننے کے لیے دونوں صحیح آج کر رہے ہیں بچے تو نانی نے پال دی ہے اور یہاں پہ پکنک اور کھانے چل رہے ہیں بس جی اپنی اپنی قسمت ہے قسمت والوں کو ہی ایسی ساز جہیز میں ملتی ہے میری نیکیاں ہیں تو کام آ رہی ہیں یار ہماری سانس تو پنجاب میں ہے یہاں ہوتی تو ہم بھی دیکھتے کہ نیک ہے یا گنا ویسے پرویز بھائی آپ کی امی بھی تو آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے نا بھائی میری امی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے بچوں کو پیار تو بہت کرتی ہیں اور انہیں پال بھی لیتی لیکن یار میرے بچے نسرت کے بھی تو ہیں خالی بالکل خالی ساس ہیں بہت سمجھدار بلکہ بہت ہی گریٹ اگر وہ نہ ہوتی نا تو ہماری بڑی پرابلم ہو جاتی ساس تو میری بھی دل کی بری نہیں ہے مگر وہ بیبی سیٹنگ سے بہت چڑتی ہیں اچھا بھائی اب ساس ٹاک ہی کرو گے کیا یار یار یہاں سے لینا تھا مجھے پانش کریں گے چلو بیٹے نہیں جانا اچھا بہت دیر لگا دیے ہاں ہلوا پوری نہیں چلا تم فون کر سکتے تھے اپنے موبائل سے اصل میں موبائل سے فون کر دیتے مجھے بتا تو دیتے کہ ہمیں اتنا ٹائم لگ جائے چار بجے سے میں انتظار کر رہی ہوں سات بجے سے بچی کو اسکول کے لیے تیار کیا <murl> <CP> وہ اپنی عجیب قسم کے بیگ رکھا اس میں سب چیزیں ڈال دی تو تفریح کر رہے ہیں سوچے ذرا کتنی خدمت کرتی امی ہماری نا, کوشش کریں گے ان کو تکلیف نہ دیں وہ مانو کو گرتی جا رہی ہے پیچھے مانو لو جی ہو گئی جاسم کی واپسی جب بھی کیسے آ گئی بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں بہت سر میں درد ہے کیوں, الگ, آپ کے پاس تو پارٹ ٹائم نانی بھی نہیں ہے نواسی کو دیکھنے کے لیے اچھا بولے جاؤ گی اب چائے بھی بنا دو پلیز ہوں, بناتی ہوں اچھا मेरी हो गए ना शादी ہوگی نا شادی جناب بس اب یہ غذب نہ کرنا کیوں نہیں آخر لڑکیوں کو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے نا? اب تک شادی نہیں کی تو اب بھی نہ کرو تاکہ میں بھی تو کسی کو کہہ سکوں کہ میرے ساتھ کی لڑکیاں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں وہ تو میری شادی چھوٹی عمر میں غلطی سے ہو گئی تھی ایسے تو نہ کہو میں تو تم سے ٹھیک ٹھاک عمر میں چھوٹی ہوں اس میں تمہاری شادی جلدی ہو گئی مجھے لگتا تم کوئی نہ کوئی چکر چلا کر میرا رشتہ ہونے سے روک دیتی ورنہ مجھے تو ہفتے میں دو دو پیغام آتے ہیں شکر صبح دوپہر پہ دیکھنا کون ہے جی, تو, ہے جی? تو مردوں میں میں بہت ہوتی میں کام کیا ہے جی منصور دکھائی نہیں دے رہا کروانا oh, oh, تو, تو کر میں کھولوں گی نہیں کھولوں گی رشتے دار او ہوئی آج یہ سورج کہاں سے نکل آیا جناب <laughs> کیا السلام کیا <laughs> سیکورٹی ہے چڑیا ہاں. میری بہت عزیز دوست ہے رانی اور میرا سیکورٹی گارڈ بھی سمجھ لو اسے یہ ہے منصور میرے شوہر کے تائزاد اور تمہارا ماموزات جان لے سکتی ہیں صرف تین کالے بٹن دیکھ کر تو صحیح آتے رانی سے ہاں تو یہ بتاؤ ایک سال سے تم پاکستان میں ہو اور ایک فون تک نہیں کیا تم अरे भाई क्या करते इतने साल बाद पाकिस्तान में रहकर इंसान की आदत है, बदलते बदलते ही बदलती है बस अभी सिर्फ शादी पर राजी हुई थी फिर कभी राजी नहीं हुई इन तेरह सालों में वो, वो? अमरीका में मेरे ऐसे में से आधे की मालिक इंश्योरेंस अमीर सभी कुछ ले गई वो بچے تو تھے نہیں پھر میں جتنا کما سکتا تھا تو کما لیا میں نے بیس سال دارے غیر میں کما دیے خیر زندگی اسی کا نام ہے اور پھر کیرولین یتیم تھی اور حکم ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو ثواب ہوگا لڑکی کے ماں باپ کا انتقال آگے پیچھے ہو گیا تھا بالکل اکیلا ہو گیا تھا بےچارا ہوٹلوں کے تو کر کے دیتی تھی کبھی فون پہ ریسپی سمجھا رہی ہوتی تھی اور کبھی کچھ <laughs> کیا کرتی اچانک شادی ہوگی اس کی. لیکن بات نہیں ہو سکتی ہاں کیوں نہیں میں ابھی کروا کی بلکہ بہت خوش ہوگی کیا کری تھی اچھا اچھا سنو منصور انکلا کون سے وہی وہی جن کے بہت گھنے بال ہیں بالکل صحیح بہت پہچانا نہیں <laughs> nee, بیٹا بس وہ ختم ہی ہے کہ ہاں بات سنو بچپن میں دو دفعہ گیا تھا میں نائی کے پاس تمہیں لے کے اس طرح پھروانے کے لیے ہاں اچھا بہت جلدی تھی تمہیں چاہیے سنا ہے سسر کو مار دیا تاکہ بچہ اکیلا ہو جائے اور تم سے گھبرا کے شادی کر لے نہ نا اپنی بیٹی سے آو, میں سزا میں کیوں بھگت ہوں میاں کیسے ہیں تمہارے فوٹو سوتے بہت اچھے دکھتے اچھا خاصا لڑکا بےکو بنایا تم ماں بیٹی نے نہیں منصور بھائی نہیں پتہ ہے عرصہ ہو گیا مجھے سینما ہال میں گئے بہت عجیب سا لگتا ہے اب کوئی نہیں جاتا یہاں بھائی جس زمانے میں تم یہاں تھے وہ اور بات تھی اب حالات بہت بدل گئے ہو ہی نہیں سکتا تمہارے دوست نے بھی بالکل وہی فارمولا فلم بنائی ہوگی جو ہمیشہ بنتی ہے جی پیسے کمانے والی یہ پریمیر کا بھی رواج ہو گیا یہاں بہت فیشن ہو گیا بلکہ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے تو پیچھے پڑ جاتے ہو تو سنو اب بھی موقع ہے یہ کارڈز کسی اچھی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں ہاں کسی رانی کو چلو ٹھیک ہے رانی کو بھی لے چلیں گے دیر سے ہی آئیں گے ہاں میں بارہ ایک بجے سے پہلے نہیں آؤں گا کیوں کہ میری سلسلے میں ہو جائے گی مجھے دیر ویسے امی کیا آرام رہے گا اور وہاں مانو بھی خوش رہتی ہے نیچے کمپاؤنڈ میں اچھا میں مانو کی بیگ میں रहा چیزیں پیک کر لوں یہ تو نہیں جا رہا ایک منٹ نویدا کے کچھ سوٹس رکھے ہیں میں دیکھتی ہوں دیکھو یہ ہاں یہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے آج بڑا تکلف ہو رہا ہے وہ کالی جتی لا اس کے ساتھ کا پرس بھی اچھی وجہ میں نے ایسے تو نہیں لوگ مجھے رشتے بھیجتے کوئی بات ہے تو بھیجتے ये लो जी ठीक अच्छा नासरा सुनो क्या ने खुद ही कहा तुमसे मेरे लिए नहीं अखबार वालों से कहलवाया था भाई खुद ही तो कहा था तभी तो तुम्हें ले जा रही हूं हाँ भाई मेरी कंपनी ही है ऐसी तुम्हारी तरफ बोर तो नहीं हूँ मैडम जिम्मेदारी चलो میری بیٹے کے منسور نانا ہے میری جان امی آپ کہیں جا رہی ہیں ہاں بیٹے وہ پریمیر ہے منصور انکل کی کسی دوست نے بہت مختلف فلم بنائی ہے وہاں جا رہے ہیں لیکن آؤ چلے, اوپر کوئی, کوئی ایسا بس آم, نی, نی, وہ میں میں تو بس ایسے ہی تھی اصل میں صبح ہو رہا تھا اور پکانے کا جی نہیں جا رہا جانتی ہیں, کتنا تنگ کرتی ہے بیٹا چلو نہ پھر چلتی ہے <laughs> رانی آنٹی بور ہو جائیں گے امی آپ لوگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کب آ رہے ہیں بیٹا آؤں گا مگر ایسے تو نہیں آؤں گا نا کیا مطلب تیاریوں سے آؤں گا مٹھائیاں لے کے آؤں گا بیٹا بیٹا ویسے مجھے اب دیر ہو رہی ہے اور تم چپک گئی ہو اب تم جاؤ گے جی جی بالکل چلو مانو چلو آ جاؤ خدا سے بھائی دا بھائی تمہاری ممی کے چمچے کچھ زیادہ نہیں ہوتے جا رہے پہلے وہ رانی آنٹی تھیں شہود کبھی کبھی آپ بہت عجیب باتیں کرتے مجھے تو آپ کی بالکل نہیں سمجھ میں آتی آخر امی کو اپنی زندگی جینے کا بھی تو حق ہے خیر میں بحث نہیں کرنا چاہتا تم سے نیند آ رہی ہے مجھے سونا دی. خیال ہی نہیں آیا کہ کزن کو بھی شادی کے نظریے سے دیکھا ہے تمہیں یاد ہے تم نے کتنا شور مچایا تھا جب خاندان میرا خاندان تمہارے لوگ ہمارے لوگ ارے پھپی تو روز آ جاتی اب تمہاری پھپی میری بھی تو کچھ نہ کچھ لگتی ہوگی تو کہاں پہنچ جاتے اچھا ناسا اگر میں اس قسمہ پوسی کے دور میں اپنی کسی کزن سے شادی کرنا چاہوں تو تمہاری شادی ہمارے خاندان میں ہو سکتی ہے اور غصے میں بال نہیں میں یہ خطرہ نہیں سکتی اچھا دیکھو خطرے کا مشورہ ضرور ہے میرے پاس اگر تم سیریسلی مجھے کنسیڈر کرو تو بہت فائدے بھی ہو خدا کا خوف کرو نہ تمہارے خیال سے چالیس پینتالیس سال کی عورت کو صرف مرنے کا انتظار کرنا چاہیے اچھا اور فرض کرو اسی سال تک تم جی گئی تو بڑی اما کو پانی کون پلائے شادیس سال کیلو گزر ہو گئی ہوگی لیکن اس کی ضرورت ہوتی ہے دیکھو میری بچی اور میرا داماد دونوں میری بہت عزت کرتے hmm. میں ایسی کوئی اور حرکت نہیں کر سکتی جس سے وہ پریشان کبھی خوش نہیں رکھ سکتی right? تمہیں ان کی خوشی کا خیال ہے تو ان کو بھی خیال ہونا چاہیے تمہاری خوشی کا. اور دونوں سمجھ ہیں. تم سمجھاؤ گی تو سمجھ جائیں گے تم بات تو کرو میں ایسی کسی اجن میں نہیں پڑنا چاہتی اچھا بات سنوس آپ دیکھو یہ سمجھو کہ یہ فائدے اور یہ نقصان oh, oh. پہلے فائدے گن لیتے ہیں, ہاں فائدہ نمبر ایک, ایک بھئی, میں رہے انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے تیار ہوٹرٹینر جو مفت میں کام کرے اور وقت بے وقت آپ کو ہنساتا رہے نمبر چار ایک ایسا ساتھی جو تنہائی اور بڑھاپے میں آپ کا ساتھ دے بشرتے کے زندہ رہے جی اچھا اب نقصانات کی طرف آ جائیے نقصان نمبر ایک جاب ہونے کے باوجود ایک یکسانیت اور بوریت سے بھرپور زندگی نمبر دو ویدا کے چھ اور سات بچوں کی بیبی سیٹنگ کرتے کرتے آپ کا بوڑھا ہو جانا نمبر تین رانی کی جک تمام عمر سننا کیونکہ اس کی شادی کبھی نہیں ہوگی نمبر چار بوڑھی ہو جاؤ گی تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا نمبر پانچ اگر بیمار ہوئی تو ویدہ صرف اس وقت دیکھنے آئے گی جب اس کے پاس ٹائم ہوگا کوئی بات نہیں ویسے تم نے خاصا خوفناک منظر کھینچا لیکن میں اس قسم کی ڈرامے بازی میں آنے والی ہوں نہیں فی الحال تو تم اٹھو کھڑے لیجے اٹھوڑے بہت بور کر لیا مجھے اب چلو خدا سنو تین دن بات کروں میں کچھ سمجھی نہیں دیکھو بیٹا ویسے تو انسان کو ہر عمر میں ایک ساتھی اور ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے میں ضرورت زیادہ ابھی تو اس نہیں اور نہ ہی ہوں گی آپ کی تو جاب ہے میں اور مانو ہے آپ کو تو بور ہونے کی بھی فرصت نہیں ہے ہاں لیکن آگے آنے والی عمر بہت بے رحم ہوتی انسان کو دماغ کی طرح چاٹ جاتا ہے تم ماشاءاللہ اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہو بعض اوقات تو تمہارے پاس میری بات سننے کے لیے بھی ہوتی شکر ہے تم اپنے گھر میں خوش ہو مزے میں ہو دیکھو کسی وقت بھی تمہارے میاں کی فورن پوسٹنگ آ سکتی ہے پھر میں تو تمہیں اپنے لیے نہیں روک سکوں گی نا ویسے امی I am surprised. آج سے پہلے تو آپ نے کبھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی نہ جانے منصور انکل نے آپ جو آپ اکیلا پن اتنا شدت سے محسوس کر رہی ہیں مجھے تو آپ بالکل اکیلی نہیں نظر آتی <laughs> بیٹا اکیلا پن نظر نہیں آتا محسوس ہوتا ہے میرا وجود اکیلا نہیں میری روح اکیلی ہے تیس برس کی عمر میں بیوہ ہو جانا پھر منصور نے تو مجھے صرف آنے والے وقت سے خبردار کیا ہے بہت ڈر لگنے لگا ہے مجھے بڑھاپے کی مایوسی اور تنہائی سے امی آپ یہ تو سوچے کہ شہود کو یہ بات پسند نہیں آئے گی بلکہ سخت پسند ہوگی تم اتنی پریشان مت ہو بیٹے میں تو یوں ہی تم سے اپنے فیئر ڈسکس کر رہی تھی منصور کو تو میں نے منع کر دیا ہے تمہاری خوشی میرے لیے دنیا کی سب سے اہم چیز ہے سمجھے ٹھیک ہے اچھا میں چلوں کافی دیر ہوں گی ہوں برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں اور میرے لیے دنیا کی سب سے اہم چیز اس کی خوشی ہے میری اور اٹل اپنے اپنے well ہوتے ہیں میرے معاملات تو آپ کو پتا ہے کہ جب تک آپ دیکھ نہ لیں اس وقت تک آپ کیسے اندازہ لگا سکتے عرض یہ کہ تنہا ہوں اور بے حد تنہا زندگی ایک بار اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ عقلمندی سے گزارے یا بے وقوفی سے اگر عقلمندی سے گزار لی جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اور پھر ہمارے مذہب میں بھی اس کی اجازت ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں عورت کو بھی انسان سمجھتا ہوں منصور ٹائم میرا بالکل صحیح استعمال ہو رہا ہے وقت سے زیادہ تو میں ضائع ہو رہا ہوں دیکھو بھائی ناستا میں تم کو پریشرائز یا وہ برن نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ فیصلہ کیجیے آپ اپنی مرضی سے کیجیے دوسرے لوگوں کے فیصلوں سے انسان کبھی خوش نہیں رہتا پھر آپ کے بچے سمجھدار ہیں بڑے لکھے ہیں سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی اچھا خیر ٹھیک ہے فی الحال میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تم آرام سے سوچو میں تمہیں پھر فون کروں گا خدا حافظ अरे क्या है है बोलो भी वो, मैं आप से कुछ शेय करना चाह रही थी जी कोई चीज क्या नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पर कुछ सोने की चीज गिरा दी होगी तुम कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो मेरी परेशानी कुछ और भी तो हो सकती है आई थी थी अच्छा, वो कह रही थी के अंकल ने उन्हें प्रपोज किया है क्या? क्या, क्या क्या कह रही हो मैंने उनसे कह दिया कि ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप हम सब के लिए जरा ऑकवर्ड हो जाएगा क्या बेवक्त की लागनी है ये सब कुछ पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी तो तो कह रही थी कि तक तो काफी थी कि काफी अचानक क्या अकेली अकेली हो हो गई गई है बात ये नहीं है बात ये पता वो, जो तुम्हारे अंकल है न, वो हमारी जड़ों में बैठ गए बस वैसे शहूदार हम खुद गर्जी से सिर्फ अपने से नहीं देख रहे होते सब सिर्फ अपने جو ہمیں پسند ہے نا پسند ہے وہی وہ ٹھیک ہے, جی, ایک معاشرہ ہوتا ہے جس میں نے تو اپنی ساری ذمہ داریاں نبھا لی کیا اب ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے کر پائیں کیا مطلب ہے تمہارا میں اپنے دفتر میں جا کے کارڈ تقسیم کروں کیا آئیے میری ساس کی شادی ہے ٹھنڈے دماغ سے نہیں ہے اور پھر آپ کے دفتر والوں کو کیا پتا کہ آپ کی ساس کی شادی ہے ضروری تو نہیں کہ اعلان کیا جائے نویدا نویدا مجھ سے بےکار بحث مت کرو میں پہلے بہت الجھاؤں میرا دھولہ میرے لیے اتنی ساری بنائے گا آپ کا دھونا تو ابھی اسکول میں کسی ٹیچر سے پٹ رہا ہوگا امی کی طرح یہ بڑیا جب بری ہو جائے گی اور اس کو ضرورت ہوگی اس کو پانی وانی پلائے تو تم لوگ کیا کرو گے بس یہ سوچ کے یہ لوگ مانگ گئے اور جلدی جاؤ جلدی ایک بات ہے داما اور مفت کی نواسی بس تھوڑا خرچہ تو انگوٹھی میں اور دو چار چھواروں میں جیسے امیرکا میں سکیم نہیں ہوتی گیٹ ون فرین یہاں یہ ابو کے سوائے کسی کو امی کے ساتھ امی کو خوش دیکھوں گی میں غلطی نہیں ہوئی گر جاؤ گے چائے پی لو چائے پینے بلکہ ایسے کرو میری ہی لے آج کل بھی کمال ہو رہے ہیں انمیرڈ لڑکیاں بیٹھی ہیں اور نانیاں دادیاں شادی کروانے ہیں عورتیں بچوں کی شادیاں کرا دیتی ہیں نواسے نواسیاں ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ سب کچھ کریں بہت عجیب لگتا ہے اللہ اللہ کہیں اور بس تم میری بات سن رہی ہو نا ویسے یہاں رہ کر امیرکن اور انگریز عورتوں کی نقل نہیں کرنی چاہیے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 نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرے گی اس نے ہمیشہ, ہمیشہ مجھے, مجھے دوار کیا, کیا, اس نے کیا کرنا تھا خدا نے کیا میں کیسے شکر از کیا ہو گیا تمہیں مجھے بڑی الجھن پر ڈال دوں <laughs> <تاک> مطلب. <laughs> تم نے مجھے ڈاکٹر حمیدہ کے کلینک پہ بھیجا تھا جو بھی ڈوب گیا اس دنیا کی لہروں سے آ سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار وہ بس کچھ خوشی کی بات ہے بات سنو اس کو فون کہتے نا کا مالک مالک مالک کو ضرورت فون کرتے ہیں جس بھی ہے ابھی نہیں بتا سکتا میری جان ابھی نہیں ابھی نہیں اچھی بات ہے یار ہاں کل بارہ بجے بارہ بجے ٹھیک نہیں یار بارہ بجے کے بعد بات کی تم نے کیا بات بات عجیب سا لگ رہا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تم خود ہی سوچو کیسا محسوس کرے گی وہ دیکھو اس سچویشن کو تمہیں خود سنبھالنی ہوگی اپنے آپ کو مضبوط کرو منسور بھائی کیا کہتے ہیں منصور تو بہت ایکسائٹ ہے خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا ہے वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है पाबंदी ऐसी चालीस साल की उम्र के बाद दूध पीना पड़ता है चले पिए हड्डियाँ कमजोर हो जाती है और सुकड़ भी जाती है बेटा मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अच्छा अच्छा बाई ना बात जब मैं बचपन में कहती थी की मैं दूध नहीं पीऊंगी तो कैसे कैसे लेक्चर होते थे है ना रानिया भाई अब तो तुम्हें विदा की हर बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए चलें अच्छा बेटा थैंक यू बेटा, मेरे साथ चलो बात सुना क्या मेरी बात सुनो अब तुम एक समझदार लड़की बन गई जिम्मेदार माँ और समझदार बीवी तुम मुझसे कौन सी नासमझी की हरकत हो गई? بھئی نا سمجی تو نہیں ہوئی مگر اپنی ماں کو نا سمجھینا تو نا سمجھی ہو بھی سکتی ہے دیکھو بھئی اس دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی سوائے اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں جی آن یہ بات تو ہر بچہ جانتا ہے اور ہماری زندگی میں ہر تبدیلی چاہے اچھی ہو یا بری اللہ کی موتاج ہے کیا باتیں رانی آنٹی آپ کوئی درز دے کر آئی ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں ہاں بھائی انسان کی پریشانی کا حل تو اللہ کی طرف دیکھنے سے مل جاتا ہے ہم سمجھتے ہم وہی کرتے ہیں جو ہم پلان کرتے ہیں بڑے عقلمند ہیں ہماری پلاننگ ویننگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہم وہی کرتے جو اللہ چاہتا ہے رانی آنٹی آپ کو زیادہ ہی سنجیدہ نہیں ہو رہی دیکھو بھی جو اوپر سے غیر سنجیدہ نظر آتا ہے نا ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی غیر سنجیدہ ہو میں تو اپنے آپ میں اتنی تنہا اور سنجیدہ ہوں میں غیر سنجیدہ بے وقوف بن جاتی بس ہمارے آپس میں وقت اچھا گزر جاتا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا بھئی میں تو بالکل ٹھیک بس تمہاری ماں کیا ہوا امی کو بھئی ان کی زندگی میں بہت بڑا چینج آ رہا ہے اللہ میاں ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا مہمان بھیج رہا ہے بس وہ تم کو ہی فیس نہیں کر سکتی ہے تم ہی اسے ریلیکس کر سکتی ہو تمہیں کرنا بھی چاہیے آپ یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہیں پلیز اگر یہ مزاق ہے تو بند کریں اسے یہ بہت بےہودا مذاق ہے امی یہ کیا سن رہی ہوں میں کیا ہو گیا آپ کو گاڈ گاڈ گھیک آپ اتنی سیلف سینٹرڈ کب سے ہو گئی امی کیا ہو گیا آپ کو آئی ایم ریئلی شوکڈ بیٹے میری بات سنو میرے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹے آ, پلیز yes. امی آپ کو تو اپنا اکیلا پن دور کرنا تھا یہ تنہائی ایک مجمے میں بدل جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے بیٹا پلیز ایسے مت کہو دیکھو یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے منظور کا بھی تو مسئلہ ہے मंसूर को पहली बार अपनी जात की तकनील महसूस हुई है वो तरसा हुए उलाद की खुशी और शहूद उसको मैं कैसे समझाऊंगी ये बात आप जानती है वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे आपने मुझे बहुत डिफिकल्ट पोजिशन में डाल दिया है बहुत कर कर बहस करती हो ना तुम अपनी माँ की तरह बहुत लॉजिक जाए तो उनकी अपनी जिंदगी है माशाला बहुत अच्छी जा रही हैं आप ये जो रिश्ते होते हैं ना ये इस तरह जुड़े हुए होते हैं तुमसे मैं मुझसे मेरी बेटी और उससे उसकी नानी इनको इतने आराम से जुदा नहीं किया जा सकता और मैं उनकी जिलतों में उनका साथ देने के लिए नहीं बैठा तो मैं क्या करूँ भाई मेरा क्या कसूर है आप हमेशा मुझे क्यों ताने देते हैं? बस मुझे तो अपनी फैमिली को इस खुराफात से अलग रखना है मैं दुनिया में सर उठाकर चलना चाहता हूँ ये नहीं की मेरे मिलने वाले मुझे मुबारकबाद दे रहे हूँ कि मुबारक वो आपके सास क्या मुन्ना हुआ है बस आज के बाद हम में से कोई उनसे ताल्लुक नहीं रखेगा कीजिए इसका भी उन्होंने इंतजाम कर लिया है खैर से उनकी अब अपनी फैमिली है उन्हें हमारी जरूरत नहीं है देखिए मानो उनसे बहुत अटैच है और खुद अम्मी इस वक्त शदीद टेंशन में है सब ठीक हो जाएगा انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ اسی طرح ان سے ملتی رہیں تو ہمارے رشتے میں ضرور فرق پڑ سکتا ہے اور یہ میری وارننگ ہے آپ کو अंकल आदाब बात तो करो मुझसे जी मैं ठीक अम्मी कैसी है? दो दिन से तुम घर नहीं आये हो बेटा इतनी फिकर है अपनी तबियत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए आ... तबियत इस उसके पास टाइम नहीं है खराब होने का आपकी अम्मी को आपकी जरूरत है बेटा अंकल अब उन्हें किस चीज की जरूरत है मैं तो समझा था कि आप अपनी अम्मी और मेरी खुशी में शामिल होंगी मुझ पर तो खुदा भी मेहरबान हो गया बेटा सारी परेशानियों नहीं, नहीं है तो फिर, फिर मसला क्या है बेटा अच्छा देखो ये हमारी फैमिली का ही मसला है ना तो हमें ही आउट करना आप समझ नहीं रहे हमारे सर्कल में शहूद के अपने सर्कल में نا اکوورڈ فیل کر رہے ہیں ہم اور شہود تو اس بات کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہی اوہو oh, oh, بیٹا جی شہود کا یہاں تک تعلق ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک جذباتي نوجوان لیکن اس عمر میں تو بیٹا ہر آدمی جذباتی ہوتا ہی ہے سمجھنے سے سب سمجھ جائے گا اور پھر تم سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے اسے بیٹا یہ بہت بری بات ہے کہ دوسروں کو اتنا پریشان کر دیا جائے کہ وہ ہستا ہسنا بولنا تک بھول جائیں بیٹا اور پھر ہم تو کو خوش چاہتے میں تمہیں کتنے دفعہ کہا ہے کہ منصور احمد اور ناصرہ منصور سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات یہ آخری وارننگ ہے تمہارے لیے رکھو اس کو روز ہم آن روز میں سو جایا کرو رات کو جی بولیے کیا مصیبت ہے جلدی سے چلو ہاں. okay. okay. بھائی okay. بیسک سسٹر یہ تو سنا تھا کہ دیامت کے روز بچے کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا لیکن یہ سلسلہ ابھی سے شروع ہو جائے گا یہ چیٹ اس لیے لگائیے گمنا ہو جائے <laughs> اس کی آپ فکر نہ کریں یہ بچہ کبھی وکسپ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا ہیئر اسٹائل بالکل اپنے باپ جیسا ہے <laughs> तो तो आ आ مت کرو تم پہلے کمزور ہو خدا کا شکر کرو اس نے بہت مہربانی بینا سے خود بات کی تھی تم اتنی فکر نہ کرو دیکھو یہ سب بتی باتیں دیکھو بچے تو زدی ہوتے ہیں بڑوں کو تو سمجھداری اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے اور تم دیکھ لے دن آئے گا جب یہ بڑا ہو کے اپنی آپا کو چھوٹی سے کھینچ کے لے آئے گا تو ایسے ہی نام آئیں گے مگر خبردار یہ تمہارا شہزادہ نا تو میں اسی سے شادی کروں گی لڑکیوں का लड़का یہ رولے لگ جائے گا خدا کے ات, ہاں. اچھا, اچھا دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ میرے لیے بہت ساری خوشیوں کا پیغام لے کر آیا کیوں نہ اس کا نام نوید رکھے نوید کیسا نام نویتا نوید, hmm. نوید. Hmm. اچھا کو میں جو بچے کے منہ میں پہلی بار گڑتی ڈالے گا نا وہ بچے سب سے زیادہ اسی کو چاہتا ہے رانی ذرا شام تک دکھنے شاید نویتا آ جائے محل میں بات چیت کر سکتے ہو نا کہ ہم رشتے میں یاد ہے ورنہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا یار یہ ساری باتیں شاید بیمانی ہو گئی جی میں شہر بیٹے تمہارے سویے نے نا ہماری زندگی کو تب کر دی دیکھیے میں کسی کی ذاتی زندگی سے جب کوئی تعلق ہی رکھنا نہیں چاہتا تو میرے رویے کا کیا کہنا یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے یار تم تمہیں سمجھتے ہو کہ یہ رشتے دھاگوں کی طرح ہیں تم توڑنا چاہو گے, پود گے ایسا نہیں ہے یار hmm. یار تم ایک پڑھے لکھے جوان ہو میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا پھر کیا امید تھی آپ? سوال میری امید یا نا امید کا نہیں تم ہو یا میں یار میں کسی کا دل دکھانے کا حق نہیں ہے خاص طور پہ اپنے پیار کے رشتوں کیا ہوا میں سے شادی کر لیا کیا ہو گیا ہم نے اپنی بے زندگی میں یہاں سب کچھ ہے ہائرائزل, بیتر, تو میں نے سوچا شاید یہاں کا کچھ سیٹ اپ بدلا ہو لیکن ہم ہاں اپنی جھوٹیاں ناؤ کو نہیں توڑ سکتے دیکھیں امریکہ نہیں تم بتاؤ تمہارے نزدیک کیا ہے کیا ایک عورت شادی شدہ ہونے کے بعد نہیں ہو جاتی زیادہ سیکیور نہیں ہوتی یار میرے گھر میں تو پچاس سال کی عورتیں شادی کرتی ہیں وہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے دیکھیں جی مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے آپ اپنا اور میرا ٹائم ضائع نہ کریں میں صرف اور صرف اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اس سارے معاملے سے الگ رکھنا چاہتا ہوں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیس سال امریکہ میں رہ کے اور آپ یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں کے معاشرے میں کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں آپ کو ان مسائل کو اور اس معاشرے کو سمجھنے میں ابھی مزید بیس سال لگیں گے میں چلتا ہوں مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں رات کو ڈرنا میرے پاس نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے میں <laughs> bana how are you beta dekho ek aur hai hi ammi papa dekho bhai chalo chalo ja se are ammi please pedo chalo ja نویدا میں بول رہی ہوں تمہاری امی کی طبیعت سخت خراب ہے میں کتنی مشکل میں ہوں وہ میں شہود یہ کیا تم نے میں میں لگا رکھی ہے جی شہود کی رت بھی پکڑ لی کبھی تمہیں ایسے ماں دوبارہ ملے گی شہود کی ماں نہیں ہے نا اس لیے اسے ریجیکٹ کر کے بیٹھا ہوا تم نے اتنے اسانی سے اسے چھوڑ دیا اس نے تمہاری خاطر جوانی کی بیو کی کاٹ لی اور تم اسے سزا دے رہی ہو شکر ہے میں نے نہیں شادی کی اور نہ تم جیسے کوئی میری اولاد بھی ہوئی پرانی آنٹی آپ جانتی میں کتنی پریشان ہوں میں بہت مشکل میں ہوں امی بہت یاد آتی ہیں مجھے میرا اتنا جی جاتا کہ میں آؤں میں نوید سے ملوں میں اسے پیار کروں اسے چھونے کا جی چاہتا ہے مگر چھوڑو یہ سب بات بیتا اچھا آ رہی اچھا. okay. نصرا، نصرا، آ رہی मानो मानो आया देखो बाबा आ गए मानो का है कहे क्या फिर कह अम्मी की तरफ मैं अम्मी से मिलने गई थी क्यों खेरियत? لے تھی وہ ان کے نامدار اور ان کی صاحبہ, وہ اسلام میری ماں ہے اور بیمار ہے تو میرا فرض نہیں بنتا کہ میں ان سے ملنے جاؤں بہت اچھے زبان ماں سے ملنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے اوکے اوکے آپ آپ میری بیٹی کو کو کس کی اجازت سے لے کے نہیں کو زیادہ نہیں بول رہے کیا وہ میری بیٹی نہیں ہے بیٹی بھی آپ کی ماں بھی آپ کی اور اکل بھی آپ کی ہر چیز آپ ہی کی دوست ہے میری حیثیت کیا ہے گھر کے اندر پلیز بچوں جیسی باتیں نہ کریں یہ رشتے اتنے کمزور نہیں ہیں جو اوور نائٹ ٹوٹ جائے جی یہ رشتے اتنے کمزور نہیں ہیں جو ٹوٹ جائے ایک بات غور سے سننے میری دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا تین لمحوں میں ٹوٹ جاتا ہے یہ اتنا کمزور ہوتا ہے شہود آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں انسان جب کہیں رشتہ جوڑتا ہے تو کسی ایک فرد سے رشتہ نہیں جوڑتا پورے خاندان سے رشتہ جوڑتا ہے مطلب یہ نہیں ہے اپنی زندگی سے خرچ ہونی چاہیے مت بھولیں کہ وہ میری ماں ہیں ایک ایسی عورت جو بڑھاپے میں شادیاں کرے اور پھر اولاد پیدا کر کے دنیا کے آگے تماشا بنے اس سے میری بیوی کا یا میری بیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ میری ماں کی انسالٹ کر رہے ہیں اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے آپ کو برا لگ رہا ہے تو لگے تمہاری ماں ایک خود عورت ہے جس نے ہم سب کو ایک جہنم میں دھکیل دیا ہے تم جانو اور تمہاری ماں آپ بیچ میں مت بولیں میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں اور ایک بات کان کھول کر کا سن لیں بہت ڈسٹرب کر دیا آپ نے میری لائف کو اب میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا شہود شہود پلیز بات سنو. پلیز مجھے بتا دینا جیسے خرید سے پہنچ جائے نے آج سے تو کچھ نہیں کہا نہیں نہیں مجھ سے کچھ نہیں کہا تم فکر نہ کرو ٹوٹ پری بیٹے کچھ نہیں کہا اس نے खैरियत तो है वो बस ये था कि शहूद और मानो तो तरफ नहीं आए अच्छा, पूछ रहा मैं घर में नहीं थी इसलिए हाँ ओके। नहीं परवेश भाई अभी तक नहीं लौटे नहीं जब इसीलिए तो आपको फोन किया था हाँ सोदिया तुम्हारी तरफ नहीं आए ये मेरे का ऐसी दुआ चेक دیکھو میں اس بات نہیں کر سکتی میں تمہیں بعد میں فون کروں گی ہاں امی نہیں امی ابھی تک کوئی فون نہیں آیا نہیں امی اب مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے نا وہ غصے میں بہت تیز چلاتے ہیں گاڑی مجھے اب حوصلہ تو کر رہی ہوں بٹ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز آ جائیں پلیز امی آپ لوگ سب آ جائیں پلیز بیٹا حوصلہ کرو اللہ سب ٹھیک کرے گا کیسے حوصلہ کرے پورے غائب ہوئے وہ ٹھیک تو ہوگی نا ہاں میرے بچہ وہ ٹھیک ہوگی تم فکر ہلو ہلو شہود آپ کہہ رہے تھے تو ہے اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا. لیکن تم بھی مجبور ہو اور میں بھی تم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتی لیکن میں میں تو تم کو چھوڑ سکتا ہوں بیچ میں تم سے کوئی واسطہ نہیں تمہارے اور ہمارے راستے جدا ہے نہیں امی مانو سے بات کرتا پلیز کیا کہہ رہا تھا امی کو لاندن لے گئے وہ کبھی واپس कभी آئیں گے ناسرا تم تو اب آپ کو سنبھالو तुम ऐसे करोग को कौन संभालेगा निकला वीदा को सजा देने में उसने अपने मासूम बच्चे की माँ भी देखोश होते हैं देखो प्लीज, देखो प्लीज।, हो रहे, प्लीज। देखो क्या हो गया مانو مانو آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہے آپ ہی تو ہے میری خشو کی قاتل اپنا گھر بچا کر میرا اجاڑ دیا کچھ بھی تو نہیں رہا میرے پاس خراب ہو گیا امی امی میرا تو سب کچھ لوٹ گیا <laughs> آپ کے پاس تو ہے نا آپ کا بچہ <laughs> نے تو مانو کو تین دن سے پیار نہیں کیا تو بے قصور تھی مجھے کس چیز کی سزا دی آپ نے ہاں اور آپ کا بچہ مطلب تمہارا میں بدل جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے نمبر تین. وقت بے रहे میں دنیا میں سر اٹھا کر چلنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ میرے ملنے والے مبارکباد مبارک کی ساتھی جو تنہائی اور بڑھاپے میں آپ کا بشرتے کے زندہ تمہاری ماں انتہائی بیوقوف اور خداص عورت ہے جس نے ہم سب کو ایک جہنم میں دھکیل دیا आप, आप کا میرے دشمن ہے حرکت ایسی ہی کسی کا خیال نہیں آیا نا تمہیں بہت خود گرد ہاں خود غرض میں خوشیوں کے لیے اپنی بچی کی خوشیاں برباد کر دی ماں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے ویسے میں سزا دینا چاہتی تھی اپنے آپ کو مگر مجھے کس نے بچایا کیوں بچایا مجھے بچایا تو تم کو اللہ کے بندور نہیں ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا لیکن میری تم? تم زندگی برباد کرنے والے کیا ضرورت تھی میری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی کتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں کتنا تھا لیکن تم نہیں مانے تم نہیں سمجھے اس سوسائٹی کو اس کے اصولوں کو میری بات کو کسی چیز کو نہیں وہ عورت ہوں جس نے تیس برس کی عمر میں بیو کی اور بے چار کی دیکھنے شادی نہیں کی. کیونکہ میں اپنی بچی کو عزت اور سکون سے پالنا چاہتی اس کو ایک باعثت مستقبل سے گرانے کی دیکھو میں نے جو کچھ کیا اخلاق مذہب قانون ٹھیک کیا اور رہی بات نظروں سے گرنے کی تو تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ میرے زندگی میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی میں اتنی بے بس ہو جاؤں گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھی. میری بچی میری وجہ سے بے اولاد ہو گئی کچھ, کچھ نہیں کر سکتی جو کہنا ہے کیا ڈالو ہلکا کر لو को لیکن نہیں کل نہ کوئی نہیں مانے گا دیکھ لیا نا مانو میری پیاری بچی کتنا مس کرتی ہوگی اپنی ماں کو یاد کرتی ہوں پاگل ہو جاؤ میں? میں کسی, کسی کر سکتی. کوئی ذمے داری پوری نہیں کر سکتی میں سے مجھ سے تو ناراض جی ویسا سے شرمندہ مگر اس کا کیا قصور ہے کیا اسے بھی نہیں ملو گے